a je sploh božja kot fino zrela medena figa. Jaz fige nasplošno obožujem in naravno te so bile na odih za današnjo sladico. Spekli bomo rolado, v katero bomo dodali pečene fige z medom in sladkim rdečim vinom, pripravili kremo iz mascarponeja, grškega jogurta in prav tako medu, In za namiček dodali še, Ušica. no, to je bilo leto. <laughs> za namiček dodali še semena, granatnega, ali pa samo. Gremo pač. Tu, Vzamemo sveže fige, jih narežemo na osminke. in jih predstavimo v pekač. Te fige bo šle v pečico, še prejem pa dodamo nekaj dve žlici sladkorja, dve žlici medu pa jaz bom dodal še dve žlici rdečega vina. Dodamo sladkor, med, sladkor, rdeče vino in premešamo. Vse skupaj pokrijemo s folijom, potem pa prestavimo v pečico, pekli bomo na 200 stopinjah 15 do 20 minut. Po skledu mešalnika dodamo jajca sobne temperature. Pričnemo jih rahlo mešati. Vmes zmešamo sladkor in vaniljev sladkor. To postopoma umešavamo k jajcem in vmes ves čas mešamo. Jajca in sladkor bomo stepali 10 minut, to je pomembno, da postanejo res taka bela in puhasta, ker to bo naredilo biskvit za rolado res raho, pa ker do konca napumpamo tole. V ločeno skledo presajamo še moko, pecilni prašek in sol. Po desetih minutah bodo jajca izgledala takole. Bela in puhasta. Na koncu vmešamo še nekaj mandljeve arome. Jajca in sladko, vete kako so penasta. To je res super osnova za naš biskvit. Zdaj pa tole, moko, pecilni prašek in sol, po stopu matko, ene, treh korakih nežno vmešamo noter k tej masi. Moko nežno vmešamo k masi. Vse skupaj vlijemo na pekač, obložen s papirjem za peko. Moj je premera 30 x 40 cm. Maso za biskvit enakomedno razporedimo po pekaču. Biskvit zdaj pečemo pri 180 stopinjah 12 do 15 minut, preverimo pa tako, da s prstom pretisnemo ob biskvit in, če skoči biskvit nazaj, da je prožen, je pečeno. Ko pride biskvit iz pečice, ga postimo statene ostatnje minut, tako da se sam mečkan ukredi. V mesi prepravimo peki papir, ki takole posujemo sladkorjem v prahu in potem preprosto prekucnemo ta naš biskvit in odlepimo zgornjo folijo. Zdaj se pa to predi, da zaključiti fige. Še topel biskvit zavijemo v rolado, skupaj s papirjem za peko. Tole so fige, ki so bile prej v pečici. Sok smo od sedili, ki ga bomo zdaj še poredocirali v sirup. Te fige bomo pa preprosto dali na stran in gre potem lepo fino notr v rulado. Sirup pa reduciramo toliko časa, da se zgosti in ga bomo lahko potem polili čez fige. Sirup kuhamo na srednjem ognju toliko časa, da se zgosti. Zdaj smo pa res čist pred koncem. Pripravili bomo samo še kremo. Ta je sestavljena iz mascarpone, zmešali bomo še noter med, lahko je cvetlični, tudi kakšen kostanjo ali pa gozni, bi lahko v tem primeru uporabil, in pa dodali bomo še grški jogurt. V skledi zmešamo mascarpone in med. Na koncu primešamo še grški tip jogurta. Kremov namažemo po biskvitu, nekaj, približno četrtino, jo prihranimo za premas rolade. Fige enakomerno razporedimo povrh kreme in jih nežno potisnemo vanjo. Če prelijemo reduciran sirop od fik, na koncu pa povrh razporedimo semena polovice granatnega jabolka. Rolado sedaj nežno zavijemo. Lado zdaj, ko imamo zavito, zavijemo v folijo za živila. Zdaj pa prestavimo vse približno za eno urce vkladilnik, tako da se vkladi, da se stisne in na koncu jo bomo obmazali še s preostankom kreme. Premažemo jo s preostankom kreme. Okresimo s figami, granatnim jabolkom, in posrežemo. Kako je pa to dobro? Dober tek vam želim.